Ahoj, vítejte! V tvoření nás baví. Dneska si upečeme pečený čaj. Budeme potřebovat z kořici, 12 gramů vanilkového cukru, 1 citron, 500 gramů cukru krystal, 1 kilogram ovoce. Něco všem to zamícháme, misku, v který to budeme míchat míchačku, v který to budeme míchat ztrouby a, a něco, v čem to budeme péct. Nejprve si vezmeme misku a nasypeme tam všechno, kromě citrónu. Teď to zamícháme. Takže zim, kde je, je hodně nemocí, tak je dobré, abyste se udrželi zdraví. Když to máme zamíchané, Tak to dáme do mysky, kde to budeme píct. Protože to bylo hodně, tak jsme to rozdělili do dvou mysek. A ono jak tam je ta šťáva, tak, tak ještě jak se to bude obrazit, tak abyste tam měli rezervu. A teď tam dáme ty citrony. A teď to dáme do trouby. Zavřeme to a nastavíme to na 220 stupňů a 40 a 45 minut. A proběžně to, proběžně to mícháme. Je důležité to proběžně ne míchat, aby se nám ovoce spalovalo. Propožuji, aby se spalovalo aby to bylo A takhle gant stojíme, toto, tohle, mícháme, provléšťujeme. Nejdřív si připravíme misky, do kterých to dáme a něco, čím to budeme nabírat, ale ještě předtím si vyndáme citrony a skořici. Když máme vytáhnu to, tak si vezmeme nabíračku a, na, a dáme čaj do, do sklenice. A pro dospělí se můžou udělat pečený sr, čaj i slumen. A tak si můžeme udělat pečenici. Nejraději Necháme ho chvilku chci, a pak ho můžeme pít. Tak ahoj!